Анатомет МК-19 калібру 40 мм важить із полегшеним станком 44,5 кг. Прицільна дальність – 1,5 км. Темп стрільби – до 400 пострілів за хвилину. Прийнятий на озброєння армії США у 1968 році. Гранатомет був розроблений для підтримки піхоти, коли вирувала війна у В'єтнамі. Модель виявилася вдалою і зараз стоїть на озброєнні армій понад 20 країн. Цього року МК-19 швидко опанували й українські воїни. Ну, гранатомет є достатньо простий використанній, тобто на його навчання стрільби з нього не йшло багато часу. Кілька буквально пробних вистрілів, і далі теж готовий працювати повністю. Потрібен догляд, тобто після кожної сліби його бажано почистити. Відповідно, має вагому вагу масло, яке потрібно змащувати, щоб не було різних непредбачених обстанств. А так він є надзвичайно надійним і простим. Ну, скажімо так, працювати з нього одне задоволення. Щодо ретельного догляду, то його потребує практично вся зброя західних зразків, яка надходить до нашого війська. Це стосується і гармат, і кулеметів, як МГ 3 та Браунінг М2 автоматичний гранатомет МК-19 наші бійці інколи жартома називають «масложером». Ну, власне, основна фішка тут полягає в тому, що дійсно потрібен догляд, а саме змазка. Маска – основна річ, типу, бо без маска, дійсно можуть бути проблеми. Коли ми його змащуємо, не було ні разу, що він нас підходить. Перші версії гранатомета мали приспособи для ураження ворога із закритих вогневих позицій по навісній траєкторії. Водночас дальність стрільби збільшувалася до 2200 метрів проти 1500 при настильному прицілюванні. Зараз МК-19 в арміях світу використовують переважно на техніці. На гранатометах залишили лише приціл для стрільби прямим наведенням. Саме такі модифікації отримала від західних партнерів наша піхота. Але в бойових діях ми зіткнулися з тим, що не завжди є можливість працювати тобто, напряму по ворогу з відкритої позиції, тому що ворог працює з брої більш далеко ті самі БМП, які гарматою дістують далі, і дотягнутися десь на відкритій місцевості до ворога дуже важко. А ось з укриття, як виявилося, набагато простіше, тому що особливо, коли є якісь будинки, якийсь рельєф, який допомагає е нам заховатися за нього і у прицільній дальності е дістати. Це було можливо, але ми зіткнулися з тим, що а як наводитись, а як працювати. На ствольній коробці гранатомета АГС-17 є таблиця, на якій вказані відстані до цілі, і відповідні значення прицілу для стрільби як на стильною трає траєкторією, так і з закритих вогневих позицій. На гранатометі МК-19 такого немає. В базовій версії лише механічний приціл, де позначені відстані до цілі до 1500 метрів. Для того, щоб стріляти з закритих вогневих позицій, хлопцям довелося включити свою кмітливість та згадати знання, набуті в цивільному житті. Найперше хлопці відшукали настанови щодо стрільби ЗМК-19 по навісній та балістичні таблиці. Переклали це українською та перевели кути в мілі-радіани. Залишилося винайти, як виставляти нахил ствола. Просто звичайний кутомір з алі Його точності достатньо для нашої роботи. Тому що рекомендацій щодо поправок на вітер, на тиск повітря до цього гранатомета немає. Тому погодні умови теж впливають на стрільбу і відхилення все рівно будуть. Тому нам точності його вистачає, як показує практика. І, е, ми просто встановлюємо його на контур стволу, маємо кут, маємо таблицю і, застосовуючи механізм внесення поправок, ми виставляємо потрібний кут. То виставили. Подивилися, кут є. Внесли поправки, відпрацювали. Напрямок на ціль та відстань до неї визначаються по планшету з програмою Тропева. Азимут по компасу, а кут ствола по балістичній таблиці за допомогою кутаміра. Цей метод виявився доволі ефективним. Ну, точність так. достатньо висока, тобто вища, ніж очікувано. Перед тим, як ми розробляли цю систему навісної стрільби, ми чекали, що це не буде настільки потужно і класно точно. А вийшло, що не дійсно достатньо навіть добре. МК-19 інколи називають аналогом радянського ГАЕС-17. Це не так. Вони відрізняються і за ТТХ, і конструктивно. Зокрема, ГАЕС живиться з нерозбірної металевої стрічки, яку бійці повинні набити гранатами перед боєм а розбірні ланцюги з гранатами до МК-19 монтуються на заводі. Ми працюємо з боєприпасами Hive Explosive Dwarb Purpose – це боєприпаси подвійного призначення, акумулятивно-фугасні. Проблем немає, вони постачаються в заводських ящиках, які ми розпаковуємо безпосередньо перед стрільбою, дістаємо ленту, проєднуємо. Проблем з боєприпасами не виникало. Поєднання західної техніки, української кмітливості та бойового досвіду зараз дозволяє ефективно нищити російських загарбників. Тут нещодавно була така робота, коли нас попросили підтримки, ми висунулися ранатометом, швиденько розмістилися, і після двох пристрілок відпрацювали саме точно по цілі. Потім орки. Кричали по рації, згідно перехватів, кричали, щоб піднімали дрони, шукали нас, тому що мали вони трьохсотих і щоб наводили на нас арту, щоб шукали, звідки ми працюємо. Ну, що підтверджує, в принципі, ефективність і те, що завдаємо їм втрат і, і що працюємо атаку. Слідкуйте і надалі за проектом озброєння. Вірю в Збройні Сили.